Cris primria în subliniere oara nu mai poate peleti salariile angajaților. Situație fere precedent, în timp subliniere Oara. Angajacii din subordina primarului Nicolai Robunul sublinierei vor primi salariile. Criza a fost provocat de faptul ce arieratele primriei timsubliniere oare au crescut de la o lună la alta. Conform pressalertro.ro s-a ajuns în această situaie deoarece trezoria a blocat transferarea cetre primria oare a sumelor pe care trebuia să le primească din cotele defalcate din impozitul pe venit. În ultimele luni, datoriile mai vechi de 90 de zile ale primăriei Timioara au crescut de la lună la lună. Conform legislaiei în vigoare, arieratele trebuie să scad lunar, nu se crească, acum s-a întâmplat. Trezoria a blocat contului nu se mai mai pot face pe lei, a declarat una dintre sursi. Aia este un afere precedent în primăria timioara. Primarul Nicolae Robu nu au putut fi contactat pentru a exprima un punct de vedere până la redactarea acestui material. Citi managerul Robert Cristof s-a eschivat susținând Nu coordonez eu direcția economic. Primarul este cel mai înnesur.